Tervehdys. Tällä videolla mä laadin latvusmallin, kanapihide Modelin ja teen sen nyt perustuen tuohon maanmittauslaitoksen avoimeen ilmakeelo ja käytän tässä hyväksi myös avoimen lähdekoodin CloudCompare-ohjelmistoa. Tässä esimerkissä käytetään maanmittauslaitoksen avointapistepilviaineistoa, Olen nyt hakenut valmiiksi tuolta Teiskon suunnalta yhden karttalehden ja siihen liittyvän kiinteistörajojen, kiinteistörekisteriaineiston, jossa on kiinteistörajat, ja niitä hyödynnetään tässä harjoituksessa. Tuodaan se pistepilviaineisto CloudCompare Cloud Compare ohjelmaan ja ensimmäiseksi täällä CloudCompare kyselee tietysti sitä, että nämä koordinaatit, joita käytetään tuossa aineistossa, on aika isoja, niin se pyytää muokkaamaan niitä. Se käytännössä tarkoittaa sitä, että vaan sen käsittelyn ajaksi niitä koordinaatteja muokataan, että tuo grafiikka pysyy perässä. Mutta sitten kun täältä tulostaa ulos aineistoa, niin, niin sieltä ne koordinaatit, alkuperäiset koordinaatit tulee mukana. Että siinä mielessä tuo muunnos ei aiheuta sitten, dataa aikatoa. katoa. Tuo pistepilviaineiston lisäksi tuodaan kiinteistörajat hyödynnetään niitä. Tuossa meillä on siellä yksi metsätila, jota me tarkemmin tässä harjoituksessa tutkitaan. Tässä on nyt tämä lähtöaineisto ruudulla näkyvissä. Ja tuolla, jos me katsotaan nyt tuota, ensin... Tuota, Pistepilviaineisto on sen verran, että me tehdään sitä vähän visuaalisempi. Siellä on nyt eri skalaarikenttä aktiivisena, mitä me halutaan ja voitaisiin käyttää sieltä tätä intensiteetti-arvoa, jolloin me saadaan siitä vähän ihmissilmälle katseltavampi. Ja siellä on nyt tuo arvoalue on pikkasen pielessä, sitä pitää myöskin tuolta muokata, niin silloin se visuaalisuus tulee tuohon mukaan. Näin. Nyt se on tuollainen harmaan sävyissä oleva. Näyttää vähän ilmakuvalta, mutta käytännössä se siis on kolmiolotteinen aineisto. Me nähdään, tässä on metsää. metsäinen alue ja sitten siellä on jonkun verran peltoa tuolla joissakin osissa karttalehteen. No, me, meitä kiinnostaa tietty, tietty kiinteistö tuolla, niin me saadaan sen rajat avoimesta aineistossa myöskin selville, ja, ja nyt kun ne on tuotu, nämä kiinteistörajat, tänne, niin ne tulee kaksulotteisena tietona tähän, ja se käytännössä tarkoittaa, että ne on Korkeuskoordinaatissa nolla nuo kiinteistörajat, niin me voidaan nyt tuoda ne ensin vähän ylemmäs. Ja tuo pistepilviaineisto, niin se keskimäärin on 137 metrin korkeudessa, jos katsotaan vähän 2000 korkeusjärjestelmän koordinaateista. Silloin me saadaan sitten vähän paremmin ne näkyvinne. Kiinteistörajat tänne. tänne ja tunnistetaan, että meidän kiinteistö on tässä tässä ja nyt meidän pitäisi saada sitten tuo rajaus tuolta poimittua, niin käytännössä se voidaan sitten tehdä tuosta ihan valitsemalla täältä. Täältä tuota sammutetaan tuo pistepilvi hetkessä tuosta pois. Tuolta kun me valitaan nyt. Oho, tässä on nyt jotain kummallisuutta menossa. Eli kun täältä valkkaa nyt tämän kiinteistön. niin tulee tämä rajaus tähän ja voidaan kopioida tuo täältä Tämän lampaiden kuvat tuolla kloon. Ja sen jälkeen kun sen kiinteisten rajat on sieltä kopioitu, niin voidaan vaikka poistaa ihan deletellä tuo Muu aineisto, meitä ei nyt kiinnosta se. Sen jälkeen kun tuo kopiointi on tehty, niin voidaan vaikka uudelleen nimetä tuo tuplaklikkaus hiiren vasemmalla tuon nimen yläpuolella tuon sen editoitavaksi ja siihen voidaan laittaa vaikka rajat. Sen jälkeen aktivoidaan tuo ilmakeilausaineisto karttalehti uudestaan ja leikataan sieltä, segmentoidaan sieltä pieni pala. Täällä on tällaiset saaksen kuvat täällä näytössä. Ikonina tai sitten edit-valikko, niin sieltä löytyy segmentti. Haukeaa tällainen pikkuvalikko tänne oikeaan ylänurkkaan. Ja sieltä meillä on nyt valmiiksi määritelty polilaini siellä, me voidaan käyttää sitä, jolloin se alue rajautuu tuohon. Ja sitten tämä ikoni täällä, jossa tehdään segmentin toiminto, leikkaa muut. Me voidaan nyt jättää se ää, loppuosa pois, jolloin painetaan tuolta on roskakorin kuva, niin siellä lukee, että vahvistetaan ja sitten se poistaa ne näkymättömät pisteet. Jos me haluttaisiin jättää se jäljelle jääväkin osa tuossa talteen, niin sitten se on tuo oikein merkki tuossa tovihreä. Nyt meillä on täällä kutakuinkin tuon kiinteistön alalla oleva pistepilviaineisto, siellä on ihan pieni alue tuolla, osuu toiselle karttalehdelle, mutta ei anneta sen nyt häiritä tässä harjoituksessa, että jos haluaisi täydellisemmän aineiston, niin sitten lataisi vielä toisen karttalehden tähän ja leikkaisi sieltä tuon pienen puuttuvan osan. Tämän jälkeen me voitaisiin vähän tutkia tuota meidän aineistoa enemmän, eli voidaan laittaa se rotaatiopiste tuohon ja pyöritellä tätä. Me nähdään tosiaan, että se on ihan metsätila, jossa ei ole mitään muuta kuin metsää. Meitä kiinnostaa nyt se... Latvusmalli eli, eli puuston pituusmalli ja miten me siihen päästään, niin meidän pitäisi saada eroteltua ensin tästä aineistosta maanpintapisteet ja sen jälkeen ne puuston pisteet. Ja maanmittauslaitoksen ilmakelausaineisto tekee tämän meille aika helpoksi, koska se on valmiiksi luokiteltu aineistoa. Siellä on luokiteltu kasvillisuus- ja maanpintapisteet erikseen. Nyt meidän pitää sitten luoda vaan erotella ne tästä alkuperäisestä pistepilvestä. Ja miten se tehdään, niin vaihdetaan ensin skalarikentäksi, eli parametriksi, jota tutkitaan, niin täältä valikosta... Classification, eli luokittelu, ja me nähdään, että siellä on nyt käytössä 13 luokkaa, joista tässä aineistossa nyt sitten todellisuudessa ei ole kuin pisteitä, kun neljässä luokassa, eli siellä on ykkönen, kakkonen, kolmonen ja 13. Ykkönen on luokittelemattomat pisteet, kakkonen on maanpintapisteet, kolmonen on kasvillisuuspisteet ja 13 on sellainen niin kutsuttu overlap-luokka, eli kun tuolla ilmakeilauksessa lentolinjat menee päällekkäin ja sieltä tulee duplikaattipisteitä, niin sitten ne duplikaattipisteet luokitellaan tuonne luokkaan 13. Tämä aineisto on hiukan vanhempaa. Tämä on vuodelta 2017, mutta tämäkin on silti automaattiluokiteltu aineistoa. Mutta tosiaan on, on jo viisi vuotta, viisi vuotta vanhaa aineistoa, että siinä mielessä maasto ja olosuhteet tuolla on muuttunut, mutta me tehdään silti tämä harjoitus nyt tällä aineistolla. Nyt meillä on tuolla tuo Luokittelu valittuna, niin me suodatetaan sieltä ne maanpintapisteet. Edit-valikosta löytyy sellainen Scalar Fields ja sieltä löytyy Filter by Value. Eli sen luokan arvon perusteella me poimitaan tuolta siihen maanpintaluokkaan, eli kakkosluokkaan kuuluvat pisteet. Tänne Database Tree-ikkunaan ilmestynyt uusi pistepilvi, jossa on ne maanpintapisteet. Me voidaan nimetä se vaikka nyt sitten Ground. Ja kuten me huomataan, niin, niin tässä tota, suht epätasaisesti noita pisteitä on. Ja se voisi olla järkevää, että me vakioitaisi vähän tuota pisteväliä. Se me tehdään täältä Tools-valikosta, Projection Rasterize-työkalu. Avaamalla sen, niin aukeaa tällainen uusi ikkuna tähän. Ja mitä tämä käytännössä tekee tämä työkalu, niin me valitaan täällä hila-arvo. Nyt tässä kohtaa mulla täällä on metrin välein mutta me voitaisiin käyttää vaikka kahden metrin hilaa, eli pisteväliksi väliksi tulee vakioituu kaksi metriä ja tarkoittaa sitä, että joka neljällä neljällä olisi yksi piste. Miten se pisteen arvo sitten tuosta alkuperäisestä aineistosta määräytyy, niin valitaan sinne, että se laskee keskiarvon, eli jos sille neljällä neljälle osuu useampi maanpintapiste tuossa alkuperäisessä niin me lasketaan siitä nyt keskiarvo, jolloin sitten tulee siitä maastomallista tulee vähän sellainen niin kuin tasaisimmin jakautunut ja siistimpi. Jätetään nyt sitten, jos siellä osuu tyhjiä, soluja sinne, niin ei ole yhtään pistettä, niin jätetään ne vielä ensimmäisellä kerralla tyhjäksi. Ja tuolta punaisesta Update Grid-painikkeesta, niin ohjelma laatii sen uuden pistepilven. Sitä voit zoomata hiiren rullalla tässä oikealla näkee, että siellä on tosiaan näitä tyhjiä soluja joukossa. Nyt me ehkä halutaan, että me täytetään myös ne, että tuli tulisi he niin tässä sitten vaihdetaan tuo leave empty arvo interpolate arvoksi, jolloin se ohjelma sitten interpoloi tuonne tyhjiin soluihin pistearvot. Sitten ulkopuolisiin soluihin, jotka tässä nyt jää, niin sitten voidaan asettaa arvoja, nyt mä oon käyttänyt tässä miinus ykköstä. kohta selviää miksi. Noin saatiin nyt uusi, uusi pistepilviesitys ja nämä siniset on nyt sillä miinus yksi arvolla täytettyjä alueita. Ja sitten muuten tuolla on, tuolla on pisteitä sitten kahden metrin välein. Nyt tämän saa sitten ää, tuotettua pistepilvenä tuosta Cloudnapista. Tuonne pääohjelmaa, ilmesty uusi, uusi pistepilvi tuonne valikkoon! Ja sitten toisaalta voidaan suoraan tehdä tässä myös tämä meesmalli, mutta ei tehdä sitä vielä ihan nyt tässä kohtaa, vaan tehdään se myöhemmin tuolla. Okei, OK olla pois täältä. Niin meillä on täällä nyt sitten rasteroitu maanpintapisteistö ja me voidaan sitä katsoa tuossa, että siellä siellä se tosiaan on. Nyt me voitaisiin sitten suodattaa ne miinus yksi pisteet pois tuolta. Niin se käy kaikkein helpoimmin tosiaan tuolla Scalar Fields-valikosta ja Filter by Value. Ja aloitetaan tuolta nollasta, nollasta tuo arvoalue niin sitten tulee, tulee vähän toisen näköinen. Nyt meillä on siinä maanpintapisteet tasaisesti jakautuneena tuolle alueelle. Tää on puhua korkeusmallista tai demmistä Digital terrain-modellista myös puhutaan. Nyt tämä meidän malli on vielä pistepilvi. Me voitaisiin laatia siitä nyt sitten semmoinen pintamalli. MES-mallista puhutaan ja miten se tehdään, niin löytyy Edit-valikosta MES-valikko ja sieltä tällainen dileini algoritmi jolla me laaditaan sitten tuo verkkomalli, kolmio-verkkomalli tuosta pinnasta. No, tuolla on nyt joitakin virhepisteitä tuolla alueen reunalla. Me voidaan sitten tarvittaessa tätä, editoida tätä MES-mallia vielä, vaikka noiden kiinteistörajojen avulla, jos me halutaan vielä tarkentaa tuota Voidaan ottaa tästä ensin kopio. Sammutetaan tuo alkuperäinen tuolta. Ja nyt sitten tätä voidaan leikata samaisella segmenttyökalulla tuolla. Ja käytetään sitä meidän kiinteistörajamurtoviivaa siellä avuksi. Ja saadaan sitten vähän siistimpi, reunoilta siistimpi maastonpintaa kuvaava malli. No Nyt meillä on maapinta selvillä. Nyt meidän pitäisi saada vielä se puusto tuonne eroteltua. Palataan siihen alkuperäiseen pistepilveen ja aktivoidaan se tuolta database tree-ikkunasta jolloin kaikki operaatiot kohdistuu nimenomaan siihen, ja tarkistetaan, että meillä on se luokittelu skalaarikenttä täällä aktiivisena, ja Edit-valikosta, Scalar Fields, Filter by Value, ja nyt ne kasvillisuuspisteet on luokassa kolme, nyt erotetaan ne tuolta alkuperäisestä aineistosta, ja Nimetään se tuonne, että muistetaan nyt, sit, mikä, mikä näiden, näistä meidän pistepilvi on sitten se puusto. Nyt meillä on siellä puustopisteet ja maanpintapisteet selvillä. Niin se, miten mä se canopy height model nyt sitten laaditaan, niin me lasketaan näiden välinen etäisyys. Tämä Cloud Compare tarjoaa siihen helpon työkalun, eli valitaan nämä kaksi, sekä ne maanpintapisteet että se puustopisteet tuosta, tai se maanpinta, se on se mesmalli, ja puuston pisteet. Ja Tools-valikossa on tällainen distance siis. Ja sieltä Cloud to Mess Distances, jolloin aukeaa sitten uusi ikkuna, jossa sitten vertaillaan sitä Mess-mallia, joka kuvaa sitä meidän maanpintaa. Ja siihen verrataan sitten nimenomaan tätä, näitä kasvillisuuspisteitä. Ja Compute laskee nyt jokaiselle pisteelle sitten tällaisen etäisyysarvon, mikä käytännössä nyt sitten tarkoittaa sitä puuston korkeutta sieltä, tai sen pisteen korkeutta suhteessa siihen maaston pintaan. Se on täällä valikossa nyt Cloud to mess sign Distances siis alla, ja me voidaan katsoa, että täällä nyt näiden pisteiden, pisteiden ää, etäisyys sitä maan pinnalla vaihtelee välillä 1,5 metriä ja 20, noin 29 metriä. Ja tässä nyt sitten jo niin yksinkertaisuudessaan niin on, on tieto siitä tosiaan siitä puuston pituudesta tuolla. No me halutaan ehkä vielä hiukan, hiukan editoida sitä eteenpäin. eteenpäin. Ja yksi, yksi asia, mikä me nyt tehdään, eli, eli tässä nyt tällä hetkellä, niin tämä malli, niin se on vielä siellä 2000 korkeusarvoissa, niin me voitaisiin tästä tehdä kopio, jossa sitten se Suoraan se pisteen korkeusarvo tulee sen, sen etäisyyden mukaan. Ja miten se sitten tehdään, niin käytännössä me siirrämme ton Cloud to Messine Distances skalaarikentän arvon z-koordinaatiksi. Ja se tapahtuu täältä Scalar Fields valikosta, jossa lukee set scalar field as coordinate, ja valitaan nimenomaan z-koordinaatti. Tämän jälkeen me voitaisiin rasteroida vielä tämä aineisto, eli vakioidaan vähän sitä, sitä pisteiden tiheyttä tuolla. Ja sehän tapahtuu täältä Tools-valikosta Projection Rasterize. Ja nyt me voidaan ottaa sinne metrin hila ja vaihdetaan toi solukorkeus nyt, että otetaan sinne se maksimiarvo, eli korkein arvo niistä pisteistä. Ja... Voidaan jättää nyt sitten toistaiseksi tyhjäksi kaikki ne, joissa ei ole, ne solut, joissa ei ole, pisteitä. Niin tässä on nyt sitten CHM laadittu ja siellä on nyt... 1,4 metrillä maksimissaan. Ja voidaan tietysti interpoloida sitten nuo tyhjät alueet, jos halutaan, halutaan mutta tota, se ei ole välttämätöntä, voidaan ne jättää tyhjiksi. Ja tämä pistepilvi voidaan nyt sitten lisätä tuonne pääohjelman valikkoon. Ja siitä voidaan tuottaa myös erillinen rasteritiedosto täältä rasterinapin takaa, jolloin sitten se tallentaa. Voi vaikka viedä paikkatietoohjelmaan Nimetään tuo nyt sitten chm -ksi ja Voidaan vähän kasvattaa piste kokoon, niin se näyttää sitten vähän samankaltaiselta kuin esimerkiksi Metsäkeskuksen tuottama avoin aineisto, jossa on, jossa on latvusmalli saatavilla. Ja värikoodaus kertoo sitten, että, että minkä korkuisia puita siellä on. Me voidaan vielä lopuksi verrata tätä meidän itse tekemää latvusmallia Metsäkeskuksen avoimeen aineistoon. Mä olen hakenut Metsäkeskuksen avoimesta aineistosta tiedoston, joka kuvaa latvusmallia vuodelta 2015 tältä alueelta. Se on kuvatiedosto, se on TIF-tiedosto, eli se tulee nyt vaan kaksulotteisena datana tähän Cloud Compairiin. Tärkeintä on, että ne koordinaatit muunnetaan samalla tavalla kuin tuossa aikaisemmin tehtiin pistepilven osalta. Ja sen jälkeen se aineisto tosiaan tulee tähän, se on nyt nollatasossa korkeussuunnassa, eli se on vähän alempana tuolla. Eli jos me nyt otetaan tuosta meidän aineisto pois siitä päältä, niin nähdään. Ja täällä nyt tuo arvoalue on pikkasen laajempi. Me voidaan sitä, sitä vähän muokata samaan suuntaan kuin meidän omamme on, eli siihen noin 30 metriin tuo korkeimmat arvot. niin silloin se värikoodaus menee samalla tavalla. Ja sitten voidaan, voidaan katsoa, että onko, onko tuo metsäkeskuksen tarjoama laatusmalli yhtenevä meidän, meidän laatusmallin kanssa. Hyvin samalta se näyttää, eli siellä on punasta samoissa kohdissa ja vihreitä sitten ja keltaista siellä missä meilläkin. Ja Resoluutio tuossa metsäkeskuksen aineistossa on ihan tismalleen sama eli se yhden neljän pikselikoko. Näin voi tämmöisen latvusmallin laatia maanmittauslaitoksen avoimesta aineistosta itse. Ja sitten tätä samaa voi soveltaa esimerkiksi itse tuotettuun... ...droonikuvauksella tuotettuun pistepilveen, eli, eli samalla tavalla voidaan sielläkin kutakuinkin tuottaa se latvusmalli. Siellä tietysti se luokittelu on sitten se asia, mikä pitää itse tehdä. Eli sitä ei yleensä fotogrammitiset aineistot välttämättä automaattisesti tueta.